El 100% de l'energia que produïm és renovable i el 100% de l'energia que comercialitzem també és renovable. Una empresa que el 2025 farà 100 anys. És una empresa local on hi ha hagut un, un, un diàleg amb el, amb el territori molt intens i jo crec que des del principi tothom ha entès quin era el nostre missatge i quin era el nostre protagonisme al, al territori. Nosaltres hem entès la llum i l'electricitat com si formés part de l'entorn de les persones. Veu-se mai a tallar la llum històricament fa cent anys a les persones amb risc d'exclusió social o amb risc de marginalitat. Mai tres no emmagatzem eh, l'aigua, sinó que la desviem, la turbinem i la tornem, eh, i la tornem a portar al riu. Va haver un compromís amb, amb tot el nostre entorn, que compartim amb els nostres proveïdors i clients, eh, que és que l'energia que nosaltres comercialitzem és renovable. I, per tant, eh, ho hem assumit, és un principi de, de la companyia, i ho apliquem i fem participar a tothom. S'ha de donar estabilitat al sector i la transició s'ha de fer de, de forma ponderada. Si no assumim eh, l'energia renovable com una estructura d'estat i com una necessitat de país, difícilment es podà fer la transició, perquè és que si no, si no depenem de nosaltres mateixos i depenem de tercers, serà molt complicat donar-li certesa i visibilitat a preus i, i al subministre. Els cent anys quan es va iniciar aquest, aquest projecte doncs es pensava que assegurar el subministre de, de, de llum pel, dut, pel territori. Hem posat davant la seguretat dels subministres sobre la rentabilitat de la companyia.